Так, йдемо далі. Порадьте, будь ласка, хочу залити теплу водяну підлогу по старій дерев'яній підлозі. Под полупровітрюються високі фундаменти, як правильно зробити. Інший підхід, Василій, інший хлопці та дівчата, не треба такого робити. Я вас прошу. Зараз є вже сучасні технології, які дозволяють вам на дерев'яному перекритті без тяжки зробити водяний підлог там просто використовуються металеві такі пластини і принцип наступний тобто металева пластина має ось таку форму і тут іде трубка і вона розігріває оцю металеву пластину ось а зверху вже лежить покриття може лежить ну, там наприклад ламінат чи паркетна дошка чи кавролін ну це комфортно підлоги зазвичай ось тому що те, тепла підлога воно може відчуватися сильно ось але я не сторонник робити на дерев'яному перекритті тим паче коли у вас там внизу не поверх а під підпол, да, не робити стяжку, тому що дереву дуже важко працювати в цих умовах. Воно там має вищу вологу і тому швидше згниває, Ось і це не дуже гарно. Тому я не сторонник от такого підходу все ж таки якщо є можливість ну це знову це це бюджет але все ж таки є технології котрі дозволяють зробити залізобетонне перекриття і на ньому вже звичайно пол з утеплювачем екструдованим пінополістиролом, звичайною стяжкою ось і вирішити тоді дуже багато питань можна можна зробити наприклад перекриття ребрісте легке перекриття ось з пінопластом, з ребрами ну все ж таки перейти на кам'яні, да, на бетонні технології. Тому що дерев'яні я би на стяжку не робив. Якщо вже дерево, йдіть от по цьому варіанту, що я вам сказав. Зверніть увагу на ці сучасні технології.